Un europarlamentar reacție virulent după vizita lui Adrian Nestase la Moscova, mele FIFOR, trai la răspundere. Europarlamentarul Cristian Preda a reacționat dur după ce fostul premier Adrian Nestase a participat la o conferință care a avut loc la Moscova directorul unui institut din Ministerul și Diplomai a Ambasadei României la Moscova la un site pe fostul premier Nestase, condamnat de două ori pentru corupție, la o întâlnire cu oficialii Solicit Solicită explica minților mele ca nu-i fi for, e Adrian Nestase emisarul lor în Rusia lui Putin, cu ce mandat, scrie Cristian Preda, pe Facebook. Cosmonautul Dumitru Prunariu fostul premier Adrian Nestase au fost vineri la Moscova, chiar înaintea alegerilor pentru preedinie, care au loc duminic. A scris pe Facebook ce ei au participat la conferina Vecintatei Bun Vecintate în relațiile internaționale. O special privire asupra relațiilor ruse Potrivit Hot News, la această conferință a participat fostul ambasador al Rusiei la București, Oleg Sergeiovici Malghinov, dar și generalul Mihai Ionescu, director al Institutului pentru Studii Politice de Aprare, subliniere istorie militar. M ne, ambasadorul Vasile Soarei, personal din ambasad. Conform sursei citate, conferina ar fi fost organizat de fundaia Gorchakovii – fundaia european Titulescu, condus de Adrian Nestase. Duminica au loc alegeri în Rusia, iar cel de-al patrulea mandat îl va transforma pe Putin în cel mai longeviv lider rus de la Stalin în coace.